بيسال عن الحجاج اللي بيسافروا إلى الحج معاهم كرشينه ومعاهم الضمنه ومعاهم الشيشه. و... <تصفيق> اه أنا رأيت فعلا ذلك يعني والله رأيت بعيني وقد ذكرت لكم ذلك رأيت بعيني ويوم عرفه ويوم عرفه يعني مش هقول لحضرتك بقى في مكه أو في المدينه قبل النسك لأ في عرفه والله دخلت أنا من عدت في عرفه يعني بتجول بين الخيام بقدر ما يعني يمدني ربي من قوه وجهل لتذكير الناس لأنني بقول المسألة لي أنا دعائي وعبادتي لنفسي لكن الدعوة للأمة وللغير وبنيجي في الوقت الأخير يعني نتفرغ للدعاء ونسأل الله القبول. فأنا مررت على خيام وجدت خيمة مجموعة قاعدة بتلعب السلم والتعبان. والله العظيم فأنا تألمت جدا فاقتربت منهم وسلمت عليهم وبعدين جلست قلت بس مش جالس أجل ألعب معاكم أنا بس بقول لكم أنتوا بتعملوا إيه؟ معقول فواحد قال لي يا مولانا اصل اليوم طويل قوي يوم عرفه طويل هنشغله بايه تقول له بالدعاء بالقران بذكر الله بالاستغفار معقول تضيع هذه الساعات ده هذا اعظم يوم في العام كله ده يوم في العام ده انت يعني اقول لحضرتك انت إيه. تستعد له بكل ما اوتيت من طاقه من قوه لاسيما قد تفضل الله عليه واختارك واصطفاك ويسر لك الذهاب الى هذا المكان المبارك. رب العزه سبحانه وتعالى يباهي بكم ملائكته، ما عقلها يباهي باللي قاعدين السلم والتعبان؟ بيلعبوا الكوتشينه؟ بيلعبوا الضمنة ماسكين شيشه؟ والله العظيم شيشه في عرفه. يعني تصارب بيحط الاحرام ويحط فوق منه الشيشه. هذا لا يليق ابدا. واللي مبتلى بهذا بالتدخين او بالشيشه هو ذايب الى هنالك ليسال ربه تبارك وتعالى ان يعينه على ترك هذا فاسال الله سبحانه وتعالى ان يعين اخواننا وان يحفظ اخواننا من شر كل شر ومن شر كل ذنب ومعصيه انه ولي ذلك والقادر عليه